שלום לכם, היום מציינים ברחבי העולם 100 שנים למהפכה בולשוויקית ברוסיה שהחלה בשבעה בנובמבר 1917 הקומוניזם שהציד את דמיונם של מיליוני פועלים ברחבי העולם נחשל. בימי חיינו ראינו את הסבל העצום שהוא בברית המועצות וגרורותיה ממשיכי דרכם של מרקס ואנגלס מנסים גם היום לשכנע אותנו שעלינו לחזור לשיתות של הלעמה, של משק המתוכנן בידי פקידים של זהות בין כל האזרחים אסור לנו ליפול בפח הזה הדרך שאני מאמין בה היא דרך הערבות ההדדית זוהי דרכו של עם ישראל עוד מתקופת התנחלות השבטים בארץ מטרתה מתן הזדמנות שווה במקום ללמד את ילדינו להגיד מגיע לי עלינו ללמד להגיד, גם אני יכול, גם אני יכולה ההבטל הוא משמעותי לא כפיית זהות שווה, אלא ההזדמנות השווה מאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו למצות את הפוטנציאל האישי שלו, בלי הבדלי מין, מוצא או מקום מגורים. זוהי הדרך בה פעלתי בעבר בכל תפקידי, וזוהי הדרך בהמשיך לפעול בעתיד למען צמצום הפערים במדינת ישראל.